Ionul Pescu, ironia anului la adresa lui Burleanu, într-o ar în care toată lumea tie fotbalii politic, eful FRF să pricepe doar la politic. Atac devastator a lui Ionul Pescu, la adresa actualului eFal al FRF, Rezvan Burleanu. Kaiserul povete cum, pe vremea când era director la UEFA, Burlea nu venea mi la el acasă, i îi cear sfaturi îi le rugase, îi introduci pe el în lumea conductorilor fotbalului european. Acum, Burle nu corce, doar ca se scape de contra candidatul său, mai întâi a vrut să mă elimină din curs la masa verde, prin schimbarea statutului. Acum, pregătește plângeri penale, îi dezafiliați cluburii sau le interzice să participe la adunarea generală. Mă aștept chiar să se încuie pe tru, în casa fotbalului. În privină acuzailor sale, trebuie spus adevărul, iar acesta este următorul, în timp ce, cu o mână ridic sabia la anumii contractori ai Federației, cu cealalt le semnează prelungirii de contracte, după cum au dovedit cei în vinui public. A procedat -i în cazul meu. Acesta este justiarul de carton, aflat în fruntea federaiei. Este cel pe care am făcut grea la se, le primesc în casa mea, când îmi cerea sfaturi despre cum se conduc federaia, pe care oricum nu le-a aplicat, acela care venea la UEFA se, le ajut să stabilească relații personale cu Michel Platin, acela care spunea Mieros ce fotbalul românesc are nevoie de competenia mea. Doar pentru ce sunt contra candidatul lui, acum sunt infractor, spune Ionul Pescu. Acesta adaug ce nu se simte intimidat de acțiunile disperate ale lui Burleanu-i ce scopul lui este să îi văd de întâlnirile cu oamenii din fotbal, acum a făcut încă de la începutul acestei campanii, pentru fi Ferefe. Edina Comitetului Executiv este o nouă încercare a președintelui FRF de Amede Nigra, cu scopul de a acționa penal împotriva mea, pentru a, îi crea un culoar favorabil în competiția electorală. Candidatul Rezvan Burleanu pur și simplu nu poate suporta concurena. Îl acesta ce nume las intimidat de tacticile lui staliniste, Fert câte zile inopii va mai petrece prin subsolurile federaiei, se scormonească în arhive. Nimic din ce prezint nu este în afara legii, iar singurul care prejudiciază atât material, cât imoral. Federația i fotbalul românesc este chiar domnia sa. Cu actualul președinte al FRF, vorbesc de la iunile, gafele, lipsa de respect fa de valorile fotbalului românesc, jignirile, ameninrile, scandalurile-i, mai presus de toate, ecurile. Este trist centruar în care toată lumea tie fotbalii politic. Există un singur om care se pricepe doar la politic, iar acela este chiar preedintele Federației Române de Fotbal. Alegerile pentru funcția de preedinte al Federației Române de Fotbal au loc pe 18 aprilie, în București.